Hver eneste dag sørger norske bønder for at du og jeg kan ete ren og trygg mat. Det vil Senterpartiet att de ska fortsette å gjøre i hele Norge.